Дякую. Розпочалось масштабне прибирання біля Богданівського містка. Працівники управління ЖКГ виявили чимало стихійних сміттєзвалищ та територій, що були зарослі і захаращені. Зокрема, надали припис директору гаражного кооперативу Тясмент для проведення прилеглої території до належного стану. Слід зазначити, що члени кооперативу відповідально поставились до цього зауваження. Декілька днів і автовласники прибрали навколо гаражів. І порослі чимало зрізали, і сміття зібрали. Залишається захаращеним лише рівчак, коли людських городів. Тут хочеться сподіватися на совість самих місцевих мешканців цього куточку. Може, все ж загальний ажіотаж щодо наведення ладу у цій частині сміли змусить їх прибрати свій непотреб. Також нагадуємо, завтра, 6 квітня, о 9 годині, розпочнеться прибирання колишнього скверу навпроти церкви на Богдана. До дня довкілля можуть приєднатися всі охочі, і жителі цього мікрорайону, і не тільки.